نوتوكس no أهلا بكم متابعي نوتوكس في هذه الحلقة سنتعرف على الطقم المكتبي كاليغرا كيدي. يتوفر هذا البرنامج أو هذا الطقم المكتبي على مجموعة من البرامج التي تهم الإنتاجية والعمل المكتبي اليومي. أولها هو برنامج ووردز لكتابة ومعالجة النصوص وإنشاء الجداول بكل سهولة البرنامج الثاني هو الشيتس لإنشاء جداول البيانات مع المعادلات والمخططات وستيج لإنشاء عروض تقديمية غنية بالعناصر والصور مرفقة بانتقالات ومؤثرات كيكسي لإنشاء قواعد البيانات وكاربون لتصميم الشعارات والرسم المتجهي فيكتور وأخيرا بلان لتخطيط الفعال للمشاريع وتنظيم الوقت سنتعرف بشكل موجز عن ثلاث أهم برامج وهي ووردس و واستيج. كما ذكرنا فوردس هو لمعالجة النصوص. عند فتح البرنامج ستأتي هذه الواجهة تضغط على use this template. الكتابة من اليسار إلى اليمين ستجدها بشكل افتراضي. لكن للكتابة بالعربية من اليمين الى اليسار تأتي, تأتي الى شانج دايركشن ثم الى االاين رايت right ويمكنك الكتابة الآن بالعربية كما ذكرنا فالبرنامج يأتي بواجهة بسيطة وبأدوات سلسة ل لا تشتت انتباه المستخدم. تغيير الخط. في أن تختار الخط الذي يناسبك من هذه القائمة. من السندر يمكنك أن تختار مثلاً دكتور مونتاجل العنوان. تختار الخط الذي يناسبه. هناك مجموعة من الأدوات الأخرى والخصائص التي يمتاز بها البرنامج البرنامج الثاني وهو شيتس وهو لإنشاء الجداول والجدول الحسابية كما تشاهدون يمكن كتابة مثلاً أرقام خاصة بمتجرك مثلاً مداخيل مثلاً خمسمائة والمصاريف مثلاً مئتين وهنا لتعرف الناتج يمكن أن تكتب تساوي ثم تنقر على الخانة الأولى ثم زائد ثم الخانة الثانية ثم زر الإدخار أو الناتج يكون الناتج بعدها بشكل تلقائي يمكن سحب هذه القائمة هكذا وأي مداخل أخرى ستكون بشكل أو الناتج يكون بشكل تلقائي دون الحاجة لتكرار العملية وهكذا البرنامج الثالث وهو. ستيج هو لإنشاء العروض التقديمية بمجرد فتحه ستأتيك قوالب جاهزة templates يمكن أن تختار من بينها ما تشاء ويمكن إنشاء صفحات جديدة والتحكم في البرنامج كما تشاء والتحكم في الانتقالات وما إلى ذلك animation وتختار مثلا وولت افكت أرون هيد مثلا بار أو ما تشاء من المؤثرات البصرية وإنشاء عروض تقديمية بكل سهولة كانت هذه نبدأ عن طقم مكتبي كاليجرامي كيدي شكرا لكم وإلى اللقاء